في الخليج. الخليج نتكلم بدايه من المملكه العربيه السعوديه مرورا بالكويت، البحرين، قطر، الامارات، عمان. من هو الذي يتربع على عرش الاغنيه الخليجيه اليوم؟ اقول لك صاحب النغمه التي انتشرت في كل عالم الخليج الحضارمه، اليمن. اول عدم، اول ابداعات الشكل الغنائي الخليجي والى الان ما زالت تبدا من عدن واليمن والحضرمه ولما كانوا صياد اللؤلؤ وبيغنوا ازاي وابتكار الجمل الشعبيه اللي هي انتشرت على كل الخليج، البذره بدأت من هنا لا احنا نتكلم عن الالوان وال... انت تتكلم انت عن, عن الالوان لكن انا اسالك عن فنان <تصفيق> في الخليج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 ولما كانوا صيادي اللؤلؤ وصاوروا بيغنوا ازاي وابتكار الجمل الشعبيه اللي انتشرت على كل الخليج البذره بدا من هنا